Jordkloden. Velkommen til vårt nye tema, jorda. I disse fem videoene skal vi bli kjent med jorda, og vi skal se si at jorda er hele tiden i utvikling. I dag skal vi bli kjent med de ulike delene som utgjør jordkloden. Vi skal lære disse ordene. Geologi. Kjerne. Mantel og jordskorpe. Dere kan også lese om dette i boka Eureka 8, Kapitel 13, sider 218 og 219. Før vi setter i gang med å snakke om jorda, må vi snakke litt om de som arbeider med å forstå jorda. Geologi er faget som arbeider med å forstå hva jorda er og hvordan jorda ble til. En person som jobber med geologi kaller vi en geolog. I geologin stiller vi spørsmål som Hvordan ble denne dalen til? Eller kan denne fjellsiden rase ut? Geologer bruker se på steiner og studerer jordas bevegelser for å svare på disse spørsmålene. Geologer går ofte ut og ser hvordan jorda virker. Der man i andre fag må gjøre forsøk i ett laboratorium kan vi si at geologer gjør forsøk med selve jorda. Det viktigste å forstå i denne videoen er hvordan geologer mener at jorda er bygd opp. I bildet til høyre kan dere se jorda der vi har skjært bort en bit for å se hvordan jorda ser ut inne Vi kan sammenligne jorda med en frukt. Hvis vi skjærer en fersk i to, vil vi se si at det er en stein innerst i frukten. Rund stein er det masse godt fruktkjøtt, og ytterst ute er et tynt skall. I vår modell av jorda kaller vi det innerste for kjernen. Den delen av jorda som er utenfor kjernen kaller vi mantelen, og det ytterste, skallet, hva kaller vi for jordskorpa? La oss nå se litt nærmere på hver del av jorda. Kjernen er i midten av jorda. Kjernen satt sammen av stort sett metaller som jern och nikkel. Innerst i kjernen är metallene i fast form, men i den ytterste delen av kjernen är metallene flytende, omtrent som på bildet til høyre. Kjernen er veldig varm, omtrent 6000 grader innerst og 4000 grader ytterst. Mantelen ligger mellom kjernen og jordskorpa. Mantelen består stort sett av stein i fast form, slik som på bildet til høyre. Mantelen er værmest nærmest kjernen og kaldest ytterst til jordskorpa. Mantelen beveger seg også sakte, slik at det som er innerst vil stige opp mot jordskorpa, og det som er ytterst vil falle ned mot kjernen. Dette er veldig viktig å forstå når vi skal se på bevegelse av jordskorpeplater senere. Til slutt har vi jordskorpa. Jordskorpa er den ytterste delen av jorda, og viktig for oss siden det er her vi bor. Dette bildet viser en gruve i jordskorpa. Alt vi lever av henter vi fra jordskorpa. Jordskorpa består stort sett av stein, men ytterst, her vi bor, finnes også jord der vi kan dyrke planter. Jordskorpa er tynn, akkurat som skaldepåndfrukt. På en På land er skorpa kanskje 30 kilometer tykk, mens under havene er den bare 10 kilometer. Till sammenligning er det 6400 kilometer fra jordens indre til overflaten. Hvordan vet vi at jorda er bygd opp med en mantel og en flytende kjerne? Det geologer gjør er å studere jordskjelv. Når det skjer et jordskjelv et sted på jorda, vil ristninger fra jordskjelvet bevege sig gjennom jorda, slik det kan måles langt fra der hvor jordskjelvet skjedde. Vi vet at visse typer ristninger ikke kan bevege sig gjennom flytende stoffer, så når vi måler disse ristningene, så kan vi finne ut at det er flytende metall i jordas indre. Husker dere hvilke ord vi skal lære oss? Geologi, det er fage som har med jorda å gjøre. Kjerne, det er den varmeste indre delen av jorda. Mantelen, delen av jorda mellom kjernen och jordskorpen. Jordskorpen, det er overflaten av jorda, vi bor. I denne videoen har vi snakket om hvordan jorda ser ut innvendig, og hvordan den er bygd opp, og hva de tre forskjellige delene av jorda heter. Neste gang skal vi se kort og raskt på den jorda ble til for mange milliarder år siden.